De fleste oss tror jo at når vi først kommer opp i en svindel, så vi vi skjønne det der og da. Men Tom, hvordan foregår samme svindler? Ja, det er det mange tror at det skal være så lett å avsløre disse svindlene. Det som er viktig å forstå er at de bygger veldig lite på tekniske ting. Det som er det absolutt viktigste elementet i svindler idag dag er psykologi og de lurer mennesker til å utføre handlinger, eller lurer de til å røpe informasjonen. Og den psykologien er veldig sterk og veldig avansert faktisk, denne psykologien. Eh, man bruker såkalt det triggere som får folk til å gjøre handlinger litt sånn unnbevisst. Eh, ganske viktig å, å forstå hvordan detta fungerer, fordi at man tror att man ska klare å det. Men i de situasjoner der man er, så er det veldig vanskelig å oppdage at man blir utsatt for en sånn trigger. Og vi kan jo ta noen eksempler på disse triggerne. En av dem er typisk frykt, det at vi blir redde for et eller annet. Typisk at vi får en e-post fra nettbanken vår som forteller at noen har vært inne på kontoen. E-posten krever også en handling fra oss, eh, som de ønsker da disse svinlandere de skal gjøre. Og det er slik at når vi blir redde for noen ting, så leter vi automatisk etter en handling vi kan få gjort så fort som mulig. Det er svært for oss som er at vi tenker at, oi, noen har vært inne på kontoen min, jeg får sjekke hva dette er en gang siden, det har ikke tid til nå. De fleste ønsker umiddelbart å finne en løsning på problemet. Og den løsningen kommer da veldig ofte fra magefølelsen vår, hva er det som vi ønsker å gjøre så fort som mulig. Og den magefølelsen funker ikke så veldig godt i digitale sammenhenger. Den funker bra ellers, men i digitale sammenhenger så gjør vi ofte da dumme handlinger. Og det er dette som sagt som svindlerne ønsker at vi skal gjøre at vi skal gjøre ting fortere än vi rekker å tenke på det. Så som sagt, frykt er en av de. En annen som trigger er, er problemer. lite det samme, men ett problem så blir ikke nødvendigvis reddet, men vi, vi tenker at, å, enda mer om å fikse på, enda mer om å gjøre, och vi ønsker å bli kvitt problemet så fort som det att vi ønsker ikke å ha en hel høvd med problemet liggende. Vi ønsker liksom å ha en ganske ledig, ledig tid rundt oss. Så der også gjør vi noe umiddelbart når vi får et eller som skaper problemer for oss. For eksempel at noen har bestilt noe i vårt navn, eller at, at noen har gjort en handling på våre veien, tenker vi at dette løser seg nok, men jeg må gjøre en masse grejer for å få det til. Et annet typisk trigger er økonomi. Det at vi får et tillbud som gjør at vi kan komme oss ut av en økonomisk vanskelig situasjon, at vi kan få produkter som vi ellers ikke kunne fått. Uh, og det er også en veldig sterk trigger, dette her at vi ønsker å, å få noen ting, for eksempel billig, for eksempel en ny mobiltelefon som vi kan få til en veldig lav pris. Uh, vi nærmest over seg selv om at dette må være sant, det dette var en gyllen mulighet til å komme ut i en situation, der vi ikke hadde råd til telefonen. Det er litt det samme som argumentet som gjør at vi spiller for eksempel lotto. Vi vet jo innerst inne at dette kommer garantert ikke til å gjøre at vi blir rike, men vi åber oss selv til å tro at sannsynligheten for å vinne er stor. En annen trigger er autoriteter. Vi har opplært til at vi skal kunne, kunne følge og gjøre det autoriteter sier. Så når vi for eksempel vi blir kontaktet av politiet, eller av en eller bedrift vi jobber i, eller av nettbanken vår, så ska vi ikke stille for mange spørsmål, for det er som, disse som gjør et eller annet autoritært overfor oss. En annen veldig sterk trigger som, som mange nekter å innsye at er der, men altså dette med sexualitet, det at man får tilbud om kjæresteforhold, at man tror man har funnet et forhold, at man kan se mer eller mindre pornografiske bilder, er noe som mange går på. Det, man vet at det er mye svindler forbundet med dette her, men man tror ikke det gjelder akkurat dette. Det at det er begrenset med tid, begrenset med resurser, den konkurranse vi må svare på innen veldig kort tid, eller få premier igen gör også at vi gjør en handling väldigt fort, fordi vi, vi sikrer oss det før ressursene forsvinner. Og kanskje viktigste allt alt, en kjempe, kjempe effektiv trigger, er hva andre har gjort. Hvis vindlerne får det til å se ut som veldig mange andra har gjort det samme som det du nå kanske skal gjøre, så tror man på det. Man tror att alle de andre har sjekket dette, at det er trygt fordi så mange andre gjør det. Mange har vært med i konkurransen, mange har tegnet seg opp til et eller annet abonnement, og derfor virker det trygt å gjøre det. Og alle disse triggerne, de bruker svindlerne i stor skala, og det er dette som gjør svindler så utrolig effektivt i dag. Men vi får jo daglige e-poster med samme type svindler som du har gått igjennom nå. Jeg tenker, det må da egentlig være veldig lett å avsløre disse svindlene, er det ikke det da? Ja, det er det vi alle tror at det skal være så enkelt, og vi ser jo det når vi ser en eller annen mediesak for eksempel å beskrive svindler, så tenker vi at så dumme de personene som har gått på dette må være. Eller når vi får e-post som vi liksom avslører som svindel, tenker vi at dette, hadde, ingen hadde gått på dette. Den rike onkelen i Amerika som har, har dødd, så skal vi arve masse penger fra. Men det viser seg jo at disse triggerne som jeg nevnte, de er så sterke at i den situasjonen der vi får det, så oppfører vi oss helt annerledes enn det vi gjør når vi leser om eller hører om svindler. Og dette er kjempeskummelt, for de som mange tenker at dette aldri har gått på, fordi de avslør det når de ser det i media eller når ser hører historier eller ser liknende e-poster. Men akkurat i øyeblikket der man får det, da går ekstremt mange flere mennesker på. Og dette er ganske synd da, når medier fremstiller dette som å være noe som, som de uheldige har gått på, eller når det er, er en veldig fokus på at dette er teknisk avansert. Og det er det ikke. Man bruker ofte ordet hacking i mediene. Jeg velger bevisst å bruke svindler, for det er veldig lite teknisk information eller tekniske handlinger som blir gjort i det. Det er mye mer denne psykologien. Og som sagt, den er kjempesterk, og spesielt når man begynner å blande i personlig informasjon. For eksempel kan man bruke ting som blir lagt ut på sosiale medier, så enkelt som hvor man bor, navn, kanske steder man har vært og besøkt, eller ting man er medlem av, bruke det inn i svindlene, og gjøre det mer personlige. Det blir enda mer effektivt, og det er enda vanskeligere å få tro at dette ikke stemmer når alt annet matcher. Og dette gjør svindlerne til stadighet. De henter informasjon, enten at vi gir det fra oss gjennom konkurranser eller tegning av nyhetsbrev som da lekker ut, eller at de henter det på sosiale medier. Og dette gjøres da også med ferdige verktøy, så det skrapes ut information informasjon og automatisk flettes inn i e-postene. Og det kan være nok for eksempel at det står et betalingskortnummer i e-posten, og så ser folk at dette stemmer jo med mitt eget. Man er vant til at det er da fire siffer, og så er det resten av stjerner ut, sånn som man ser på kvittering fra butikker. Problemet er at svindlerne tar de fire første siffrene som er like på stort sett alle kreditkort, men i butikkene er de fire siste som er unike for deg som vises. Men men det gör det så troverdig. Eller att det stemmer med vilket internettleverandør vi har, vilken bank vi har, hvor vi jobber hen, som også er lett å hente og ta informasjon. Et annet uh, triks svindlerne bruker er at det kommer fra kjente. Det er jo ikke sånn at personer vi kjenner eller bedrifter vi har noe med har sendt utsvindelene, men det er veldig lett å få falske avsender på e-post, tekstmeldinger og andre nettsider. Og det skal vi komme mer tilbake til senere, men altså, dette her er, er også en effektiv trend. Og det siste poenget jeg har lyst til ta fram er at veldig mange tror at svindler er så utrolig dårlig utformet. Det er disse som blir presentert ofte i medier og snakket om og diskutert. Det er disse svindlene som er på litt sånn dårlig oversatt norsk, eller som er helt usannsynlige ting, sånn som denne rike unkerne i Amerika. Men i praksis så er dette bare en liten del av de svindlene som finnes i dag. Det finnes så utrolig mange svindler som er så proffe, de er på perfekt norsk, de har en utrolig troverdig sak, og det er de som man går på. Men dessverre så sitter veldig mange og tror at den mengden med svindler som er egentlig bare til å le, som er ganske usannsynlig, er at det er alt som finnes. Og husk som sagt på også dette her med når man sitter i situasjonen, dessa triggarna virker så starkt att man tror på dem. Väldigt många kommer och berättar efterpå när det gått bensvindel att jag skönt ju ett par timmar efterpå. Och grundat att jag skönt ett par timmar efterpå, det er ju för att jag har å fungere. den här triggern slutat fungera. Den fungerar väldigt gott med en gång man får någonting, med en gång man ser någonting, och så dämpas den efteråt och det är mycket lättare att avslöja svindelna. Och det är också ett gott råd som vi ska komma tillbaka till senare, men detta här med, med att låt ting ligga lite hvis du blir redd, hvis det er noe som har tidspress, aldri gjør noe med en gang. For da er man så utsatt for denne psykologin. La det ligge, ta det opp igen og da vil du ha mye mer god dømmekraft rundt om det er en svindel eller ikke. Men jag tänker da, hvis jeg først har tråkket i salaten, så blir, tenker jeg at da blir jeg først veldig fløv. Eh, og så er jo da spørsmålet, hva skal jeg gjøre hvis jeg har drevet meg ut? Ja. Det finns jo mye man kan gjøre, man kan sperre betalingskort, man kan få hjelp av en del offentlige tjenester. Eh, vi skal komme tilbake til noen av de tingene etter hvert, men det absolutt viktigste poenget er jo at det omhører å lære seg hvordan man ikke går på disse svindlene. Det er så mye enklere å la være å trykke på en linke eller åpne et vedlegg enn å få rydde opp skadene som har skjedd på. Så selv om mange har den tron om at man skal lett kunne rydde opp i ting, så er det mye enklere faktisk å lære seg litt mer som gjør at man kan gjenkjenne svindler før man faktisk går på dem. Så hvis jeg skal trekke fram noe jeg har lært av deg i dag, så er det sånn at visst du er litt usikker, så er det lurt å vente litt og tenke litt over det, og da er det sannsynligheten for at disse triggerene ikke ser så opplagt ut for meg, og det jeg kanskje går i fella. Ja, helt riktig. Det virker som et veldig vakt og dårlig råd, men dette er kanskje det absolutt beste rådet som ville gjort at så mange færre går på svindler, det å la ting ligge litt og tenke over det. kanske spørre noen før man faktiskt trykker.